ونسجل سعر البيع والتكلفة للصنف، ثم نضغط حفظ. نضغط جديد ونقوم بتسجيل صنف آخر. ونضغط هنا لاستعراض كافة الأصناف التي قمنا بتسجيلها في البرنامج إذا أردنا أن نقوم بحذف أي صنف يجب أن نتأكد قبل أي شيء أنه لا توجد عليه أي حركة أو رصيد على سبيل المثال هذا الصنف توجد عليه حركة وكذلك هذا الصنف كما ترون هذا الصنف بدون رصيد فنقوم بحذفه بتحديده والضغط على حذف وبهذا يكون قد تم حذف هذا الصنف